Komplikovaný asi státou. A proč? Tak moc se nám nevěnoval, když jsme byli malí. A vlastně, když jsme vyrůstali, naši se rozvedli. On se moc jako nestaral. A v podstatě ho se dál vždycky vědět jenom, když něco potřeboval. Takže. O, úplně problematické, ne. Vycházím se všema dobře. Možná komplikovaný s mámou trochu. A jakým způsobem? než se potkáme názorově uprostřed tadyže. Ano, někdy jsou to kolegové v práci, někdy je, je to někdo z rodiny, třeba když se nepohodnu se svým bratrem, když si něco řekneme špatného s mými rodiči, ale to se samozřejmě mění od situace k situaci. Bohužel někdy člověk narazí na člověka, se kterým takovejhle vztah je, ale... I tak to člověk musí řešit diplomaticky.